اشترك يا فتيحة ولا حاجة ما ضرش نريحة من قلبي باحش بك يا فتيحة ولا حاجة ما ضرش نريحة و ازاي بيقومك طابوتي و بيالتكلم عبوتي و ازاي بيقومك طابوتي أولى بيها يا فاكيهة، أولى بيها يا فاكيهة ابن الجيرة حواليها، ابن الجيرة حواليها أولى بيها يا فاكيهة، أولى يا فاكيهة، ابن الجيرة حواليها، ابن الجيرة حواليها أولى بيها يا فاكيهة يا فاكيه أنا طول عمري بريدي وفي قلبي يا روح قلبي هواكي يا فاكيه أنا طول عمري بريدي وفي قلبي يا روح قلبي هواكي يا فاكيه أنا طول عمري بريدي وفي قلبي يا روح قلبي وانا وهنايا فرحتي بإيدي مش ممكن أبدا حاساتي يعني عيون بالشوق متحنيه ابن الشتال حنية <متده> يعين بالشأن الحنية ابن الشتال حنية وزاي بيقولو قطابوكي وابو يا متتلم مع عودي وزاي بيقولو قطابوكي وابو ابن متتلم مع عودي ابن الجيه أولى ديه يا بكيه او بيها يا بيها, بيها, بيها, بيها, بيها يا وأماني كتيرة حلوة يا ولاد حبيتنا لا متحير يا ولاد وأنا مش ممكن يا أنا متحضر وأمالي كتيرة حلوة أنا ليها يا وانا مش ممكن أنا عايش في الدنيا عشانها في أنا عايش في ايه <تصفيق>